Все це було, життя повертається. Євробачення 66-го року виграли австрійці, е чемпіонат Іспанії – Атлетіко, Лігу чемпіонів – Реал. Но якщо продовжувати цю лінію, то тоді в 66-го чемпіоном стала збірна Англії. Але, можна ж по-іншому дивитися, стала збірна господар чемпіонату. Ось підказка. Все вирішено до нас. Ось коли Кончіта Вюрст виграла це Євробачення, все, далі все, все розписано. Ну, якщо навіть відкинути Кончит та Євробачення, то все одно, я вважаю, це справді команда, яка мабуть, має найбільше аргументів. Щодо Іспанії, я думаю, не факт, що Іспанія вийде з-під групи, їм важко буде. Якщо вийде, то далі, там вже досвід, там просто якість. Врешті-решт, команда вона дозволить багато що зробити. Без сумніву, це буде один з претендентів. Врешті-решт, ну, не знаю, скільки може вже ганьбитися Аргентина. Аргентина, яка не мала суперскладу. Ну, хороший склад, але не більше мала. 78-го виграла, 86-го там взагалі була так, така собі команда і, і Марадона. 90-го ледь доповзли теж таким собі складом до фіналу. А після того кожного разу з 94-го вони провозять суперкоманду за складом. І нічого не відбувається. Ну, колись це має припинитися, я думаю, що Аргентина, як мінімум, щось серйозне продемонструє на цьому чемпіонаті. Завжди говорять про німців, ну те, що вони будуть боротися, теж впевнений, те, що ця команда може теж щось серйозного досягнути. Франція, Англія, не думаю. Ну, тобто, це теж таке питання, що серйозне, кожна з них спроможна. Дійти, приміром, до півфіналу за різних обставин, різними шляхами. Виграти титул, переконаний, що ні. Ну і Португалія. Врешті-решт, є ще Португалія з Кріштіаном, Роналду і навіть без нього. Ця команда, яка поки що створювала найбільші проблеми збірній Іспанії на останніх турнірах. Вітіскоп. Спортивне відео.